السلام عليكم معكم قناه نيشان مجددا وقبل ان ندخل في الموضوع ارجو الاشتراك في القناه القناه البسيطه المتواضعه ومن اجل فقط انه المضمون يوصل يوصل للمتابعين ديالنا والمتابعات والمحتوى اللي كنزلو في اليوتيوب انه يوصلكم وديروا تفعيل الجرس إذا السلام عليكم مجددا الموضوع باختصار هو القضية ديال العلاقات المغربية الإسبانية على ضوء هذه الرسالة اللي صيفطت لرئيس الحكومة سانشيز محمد السادس اللي قالت واحد دارت واحد يعني الهالة وتهدات لها واحد الهايلة كبيرة انا مازالت بالتحليل ديالي المتواضع كا خريج كليه الحقوق العلوم السياسيه والمتابعات والخبرة ديال واحد سنوات وسنوات في التحليل والمتابعه والقراءه ويعني انا كنشوف بان هذا شيء مبالغ فيه علاش مبالغ فيه لانه هذا جاء نتيجه الدكاء ديال من بعد هذه الازمه كلها اللي كانت مع المغرب من من داك المشكل ديال بن بطوشول والدخول ديالو لاسبانيا بطريقه بجواز يعني اسباني جزائري وبطريقه سيرية وداك الشيء كاع اللي وقع بين المغرب ورد الفعل ديال المغرب وكذا وتهديد وكانت وصلت الحده ديال ربما كاع استدعاء السفاره وكذا استمر هذا الشيء واحد المده كلها إسبانيا في هذه الفتره كانت الجزائر كتستغل كتلعب على هذا كتدير هذاك في المياه العاكره لانه الجزائر كلشي شنو شنو الهدف منها الهدف منها في هذا الشيء اللي دار تقارب مع اسبانيا انه تقصع داك الود ذاك الصداقه بين العلاقات الجيده اللي كانت بين اسبانيا والمغرب لانها شفت بانه ذاك القرار ديال ترامب وامريكا لأنها هنا خصنا نعزلوا واش ديال ترامب ولا ديال امريكا بالاعتراف بسياده المغرب على الصحراء ربما غادي ياثر على اسبانيا وعلى اوروبا وخلقات ديك الازمه ودفعات الناس ذوك المرتزقه ديالها انهم يديروا داك ما يسمى بالحرب واستئناف الحرب وعلى ويديروا واحد الضغط على اوروبا انه ما يحاولوش ما امكن باش اوروبا ما تمشيش مع نفس القرار ديال, ديال امريكا اذا اسبانيا ذكيه إذا أشنو غنوقع أشنو غنديرو؟ كيفاش أنه هي س... إسبانيا د... د... درسات الموضوع بناء على العلاقات رابح رابح، أشنو هما؟ شكون شكون أشكون... شكون فين فين كاين المصلحة ديال إسبانيا؟ هادشي اللي قالت الحكومة الإسبانية درست الموضوع مزيان، في هي المصلحة ديال إسبانيا في هذه العلاقة ماهوش مع المغرب ولا مع الجزائر؟ هي هذه اختبرت بأنه هذه الخسرة كلها ديال التقارب ديالها مع الجزائر خ... يعني أه يعني أه... صبت عليها جانت جانت مجموعه من مشاكل المغرب ويعني تهديد بالغزو ديال الهجره واستعمال ورقه ديال سبته ومليليه والجزور و وتحديد الحدود الدوليه ديال المغرب في البحر والتسليح النوعي اللي كتبات عليه الصحافه الاسبانيه إحنا ما شفنا والو الصحافه الاسبانيه كتقول بانه المغرب دخل هذ الاسلحه هذه وكذا وانه هذه الاسلحه اللي اللي كانت مثلا الحرب مع اسبانيا راه ما غاديش تكون بحال 86 يعني راه كاين تطور الجيش المغربي وزيد عليه مؤخرا انشاء المغرب وحدات منطقه عسكريه شرقيه في الحدود الجزائريه الشرقيه في الرشيديه يعني قريبا للجنوب ديال اسبانيا هذا كله وزيد عليه مثلا زيد عليه المصالح يعني شنو هما المصالح ديال الاسبانيه في المغرب راه كاين شركات كبيره كاين ألف عامل مغربي في اسبانيا اللي قالوا اسبانيو اسبانيين بانه هادو يشار يشاركون في صنع سعاده اسبانيا اش اللي قالوا قال لك ألف مغربي شوف الناس كيفاش كي يحترموا العمال. 800 ألف عامل مغربي في اسبانيا قال لك وزير الخارجيه الاسباني انهم يساعدون في خلق سعاده ديال اسبانيا الشركات الاسبانيه في المغرب شي 700 وزياده حصه نسبه الصادرات الاسبانيه المغرب هذه العام الى 24 ولا 26% و 18 مليار 18 مليار اورو ديال التبادل التجاري بين إسبانيا المغربي إذا هنا درسوها شنو هو شنو هو الربح ديالنا مع الجزائر؟ باش أش جنات هذا التقارب مع الجزائر؟ جنينا غير المشاكل مع المغرب، واستقواء المغرب بأمريكا، واستقواء المغرب بإسرائيل، واتفاقات عسكرية مع إسرائيل، وصناعة عسكرية، طائرات مسيرة، وكذا وكذا وكذا. هنا اذا شنو خصنا اش غنخدمو حنا كاع الا درنا واحد تخريجه باش انه نرجعو العلاقات بيناتنا بيننا والمغرب واكثر من ذلك تكون علاقات اكثر من مما كانت اذا جهاد هذه الرساله اش هو المضمون ديال هذه الرساله ذاك العنوان العريض اللي خداتو الصحافه المغربيه والوسائل الاعلام المغربيه والحكومه المغربيه ووزاره الخارجيه اللي تتمين عاليا الموقف ديال اسبانيا وكذا كاين واحد العنوان العنوان ديال ان اسبانيا تعتبر ان مقترح الحكم الذاتي هو مقترح اكثر جديه ومصداقيه هادشي ما جابتهوش اسبانيا ماشي اختراق ماشي اعتراف بسياده المغرب على الصحراء وانما هذه صيغه كاينه في القرارات ديال الامم المتحده من نهار فاش قدم المغرب المقترح ديال الحكم الذاتي 2007 وصفات هذا المقترح ديال المغرب بانه جدي وذو مصداقيه وقابل للتطبيق وواقعي وكذا وكذا واسبانيا خذت هاد الصيغه قالت وقالت لي جاتني هذا المقترح ديال الحكم الذاتي المغربي اكثر جديه يعني اكثر جديه هذا مسلوب ديال المقارنه اكثر جديه بالمقارنه مع شي حاجه اخرى اللي ربما كانت ديال بوليزاريو ولا الجزائر اكثر جديه وعندهم مصداقيه وقابل لتطبيق لحل النزاع شوف حل النزاع ماشي المفتاح اللي يقول المغاربه حل النزاع الصحراء الغربيه ماشي الصحراء المغربيه اللي كيقولوا كي المغاربه هنايا الناس ديالنا الرسميين اذا شنو الجديد راه ما كاينش شي حاجه كاين غير اعتراف اسبانيا بالحكم الذاتي كيفاش احضر في اسبانيا بالحكم الذاتي راه حتى امريكان و وفرنسا والمانيا مجموعه من الدول كيعتبروا بان هذا المقترح ديال المغرب مقترح ذو مصداقيه وكذا وكذا وهما شنو كيديروا كيطبقوا كيمشيو في اطار القرارات ديال مجلس الامن فيما يخص هذا دي الموضوع ديال الصحراء يعني ما جاوش شي حاجه جديده هادشي راه رجعتوا للقرارات ديال مجلس الامن منذ 2007 ديما مع الصيغه كتكرر مقترح جدي وذو مصداقيه والحل النزاع في الصحراء، إذا علاش قلت اسبانيا ذكية؟ لأن هادشي ديال أن هادشي اللي جا في المقترح في رسالة لجلة الملك فيها مكت... عندها مكتسبات كبيرة أنها دابا اسبانيا غادي ترجع ديك العلاقات مع المغرب عندها القضية ديال الصيد البحري عندها القضية ديال الحدود ديال البحرية عندها هادشي ديال بعض المناوشات حول سبتة سبتة وليلة هاد القضية ديال التسلح ديال المغرب، هادشي ديال مجموعة من الشركات الإسبانية، راه إسبانيا إسبانيا عايشة يعني كتعيش مع الم... يعني يعني عندها ل... عندها مصلحة كبيرة في المغرب، يعني واكلة مع المغرب، واكلة هكا ك... واكلين مع إسبانيا، وإسبانيا واكلة مع مع, مع المغرب، وقضية ديال المهاجرين راكم شفتوا فاش المغرب دار واحد الحركة ديال أنه رفع يديه على هاد القضية ديال المهاجرين راها كانوا الآلاف ديال المغاربة دخلوا تما ولو أنه كان هادشي مشوه المغرب وانه ابتز دار ابتزاز واستغل هذه القضيه ديال الهجره و إذن... واكثر من ذلك هادشي هذه الجوانب اللي هي اقتصاديه كاين جوانب قانونيه و... وسياسيه خطيره خطيره في هادشي الرساله كاين ثلاثه البنود من غير من غير هادشي ديال ان اسبانيا تعطى بالحكم اكثر جديه ولا مصداقيه كاين ثلاثه البنود اللي الحت عليها اسبانيا اولا اولا احترام احترام السياده يا الترابيه وحدة الترابيه للحق الوحده الترابيه وهذه القضيه راه ماشي دارت اسبانيا يعني انه اسبانيا كتعترف بالوحده الترابيه ديال المغرب بما فيه الاقليم الصحراويه الوحده الترابيه ديال المغرب هكا إيه ولكن الصحراء مازال ما اثرثات بها ولكن اللي مهم هي اللي مهم في هذه الوحده الترابيه هو انه اسبانيا قالت للمغرب راه خصكم تحترموا الوحده الترابيه ديالنا حنايا يعني والوحده الترابيه بالمنظ وفق الوفق الوفق الفهم فهم الاسباني هو اسبانيا اثبتوا مليا الجزر الجزر كلها اللي المغرب اللي كتحتلها اسبانيا يعني ما ديروش المطالبات بهذا بهذا الاراضي لانها تدخلوا في اطار السياده الاسبانيه اذا هنا قضيه ديال الوحده الترابيه والبوند الثاني البند الثاني وهو احترام الاتفاقات الاتفاقات سيدي اتفاقات كانت اتفاقات ما بين المغرب تاريخيا في السبعينات واش, واش المغرب غادي يستغل هذه القضيه انه الاتفاقات بانه اللي كان اداري اتفاق مع اسبانيا ملي خرجت من من من, من من من الصحراء المغربيه وعلى المغرب استرجاع الصحراء وخوات اسبانيا ومشات اتفاقات مع الحكومه الاسبانيه انا في 75 و وأن وكذلك في هذا الجانب انه اذا هذا الجانب ربما غادي المغربي غادي يجبد هذه القضيه الاتفاقات اللي ما احترمتهاش اسبانيا ولكن اسبانيا اللي كاينه هو اتفاقات اتفاقات القضيه ديال ترسيم الحدود البحريه واتفاقات حول الصيد البحري واتفاقات حول الفلاحه واتفاقات حول مجموعه من, من من من من المواضيع التي تهم عدم عدم يعني ان المغرب مخصوش يطالب بشي حاجه اللي اللي اسبانيا كاعتبرها ديالها والبند الثالث البند الثالث وهو اذا السياده والاتفاقات وكاين البند البند الثالث هو عدم اتخاذ خطوات احاديه الجانب هذا عاوتاني راه الى قريتوه مزيان راه ما كيهمش المغرب اللي كي كيهمش اسبانيا واه ما ديروا شي حاجه اللي من غير بلا ما تستشرونا راه الى غاديروا دي الترسيم ديال الحدود دي بهذايا خصنا نتفقوا غد غاديروا مصايد ديال دي السمك في حدا الجزر الكرانيه استشرونا ونتفقوا الى كاين غاديروا شي شي قواعد عسكريه في الشمال ولا كذا خصكم ما ديروش خطوات انفراديه هذا هما البنود اللي هي خطيره جدا اللي هي كتهم اسبانيا اسبانيا اش عطات دابا بفل... في المشاعات للمغربي ما عطات والو ما عطات والو بالعكس اذا تاخذ اكثر هتاخد الى, الى الى كان الى الى مشينا في هذا الجو ديال ديال التهليل ديال المغرب والتطبيل وكذا وكذا غتاخد انه ما بقيتش غادي يطلب المغرب 6 ملي اليوم ما غاديش يطلب القضيه ديال جزر الكناري وغادي ذاك القضيه ديال ترسيم الحدود وذاك المنجام الكبير اللي في حدا حدا في الجنوب في الاقاليم الجنوبيه في الصحراء يعني في الشواطئ الجنوبيه ديال ديال واحد الماده اللي كيستعملوها في في في, في في في السيارات والكهربائيه ذاك الشيء ديال, ديال مال الجامعه راه ما, ما عرفت ذاك الماده معروفه. وأنه انه ما يديرش خطوه احاديه الجانب. ياك؟ يعني اذا مجموعه من من من البنود اللي اسبانيا غتربح فيهم اللي غترجع العلاقات ديالها الطبيعيه مع المغرب، يعني هذه شروط بحال قلتي هذه شروط. حنا كنقولوا هذه القضيه الصحراء ما خاص بين والو غادي نقولوا لهم الحكم الذاتي راه صيغه. أكثر جدية وكذا، إذا علاش التهليل وعلاش كذا وعلاش المحللين اللي كيجيبوا القنوات ديالنا وكيقولوا اعتراف اسبانيا بكذا، ما كاينش الاعتراف ولا هم يحزنون، ما كاينش اعتراف حتى القضية ديال الاستفتاء ما اسبانيا واش، كان ممكن أنه نقولوا مثلا الموقف الاسباني مهم إذا كانت قالت بأنه مثلا راه القضية ديال الاستفتاء ما بقاتش ما بقاتش واردة. نهائيا. او انها قالت راه الحكم الداتي هو الحل الوحيد. رحت دولة ما قلت بان الحكم الداتي هو الحل الوحيد. قال الحكم حكم الداتي مشوف نفس القرار ديال المتحدة. الأمم المتحدة. اذا الدكاء الاسباني هنا راه خاص المغرب يشوف في المفاوضات اللي حنا جاي رئيس الحكومه ديالهم وجاي وزير الخارجيه ديالهم خاص هادشي تدرس مزيان اشنو كتقصدوا الاسبان مع القضيه ديال الوحده الترابيه واحترام الوحده الترابيه اش كتقصدوا بها بالسياده ديال الدول السياده ديال ديال دي الدول اش كتقصدوا بالاتفاقات اش كتقصدوا من عدم من اتخاذ خطوات احاديه الجانب هادشي خصو يتدرس مزيان واش القضيه ديال الصحراء المغربيه واش نتوما مازال كتدعموا الانفصال ومازال كتدعموا الاستفتاء ومازال كت غادي غادي تستقبلوا الناس ديال المورت ديال المرتزقه وتعطيوهم الدعم وكذا وكذا هذو هما خص هذا الشيء اللي خصو يطرح شنو اللي خصو يطرى الا هذا ديال هذا اللي جا في الرساله والحكم الذاتي وكذا اكثر ديال راه قالوه كاع اي الله قالوا العالم العالم كله قالوا وصفوا وصفوا هذا القرار وقرار الامم المتحده قرار الامم المتحده كلها من 2007 كاتوسف بناء على المقترح المغربي لحكم الداخل الأكثر جديه ومصداقيه والواقعي وتوجه المغرب في, في في حال النزاع هادشي كله قالت اذا اسبانيا غتربح وحنا لا شنو اشنو رابحين حنا لا ما رابحين والو اذا آه ما امكن اننا نكونوا واقعيين ونقراو الامور بالعين القراء الامور بعيننا يعني متفحصة وشكون هادشي ديال البساطه ونوضحوا للناس اش واقع لنا هذا تطبيل شي حاجه غتوقع بين المغرب واسبانيا شي اتفاقات معينه هنا شنو هو المقابل ديال هذا التصريح هذا التصريح الدبلوماسي المجامله الدبلوماسيه اشنو غادي يعطي المغرب الله اعلم حنا نخاف انه نكونوا صافي سدينا مع سفتهم اللي بهذا التصريح الدبلوماسي ونتمناو غير الخير للبلاد والسلام عليكم ورحمه الله.